Hei, vaan kaikille. Mun nimi on Sari Haapakangas ja mä toimin erityiskasvatuksen asiantuntijana Suomen vanhempainliitossa. Mä olen koulutukseltani luokanopettaja ja erityisopettaja ja olen ollut tutkijana ja opettajakouluttajana Oulun yliopistolla muutaman vuoden ennen kuin siirryin tänne vanhempainliittoon Aslakrantakokon työpariksi. Mun väitöskirjani aihe koski kouluväkivaltaa ja poikien valtasuhteita ja sen takia nämä asiat on ovat niin edelleenkin muun työpöydällä. Ollaan näistä asioista puhuttu jo vuosikausia. Minulla on täällä mukana tänään kokemusasiantuntijana. Sami Rous, kerrotko itse. No, Terve vaan kaikille. Joo, mä olen Rousun Sami ja tuota, tällä kertaa kokemusasiantuntijan roolissa. Että toimin päätyössäni opettajana ylä, yläkoulussa ja tuota, niin, kouluväkivalta ja koulun kiusaaminen niin, no, se liittyy monella tavalla niin minun työhön kyksytyselämään. Minun rooli on nyt itse koulukiusaamisen uhrina, ää, opettajana sekä vanhempana tässä ja tuon niitä omia kokemuksia ja näkemyksiä, mitä tässä matkan varrella on tarttunut ja toivottavasti niistä on myöskin teille jotain iloa. Ja sen verran vielä voin sanoa tästä esityksestä, että, että tämä painottuu niin ennaltaehkäisyyn ja siihen kohtaamisen merkitykseen, koska se hyvä kohtaaminen ja se, että me nähdään ne oppilaat ja oppilaille tulee sellainen olo, että Mä voin luottaa noihin aikuisiin, niin se on se koko homman ydin, sitä ei voi liiaksi korostaa, niin sen takia sanon sen, sen tässä jo alussa, vaikka me muitakin asioita tässä käsitellään, niin se on se juttu. Ja voi olla, että tämä herättää myöskin voimakkaita tunteita teissä ja kuulijoissa, mutta älkää säikähtäkö niitä, koska tuota, nyt kun puhutaan myöskin ihan omista kokemuksista, niin niiden tarkoituskin on herättää tunteita. Ne myöskin samalla painottaa teille sitä, että kuinka oikeasti tärkeän asian äärellä me tällä hetkellä ollaan. Ei muuta kuin aloitella. No niin, lähdetäänpä liikkeelle siitä, että mistä puhutaan, eli mitä eroa on kiusaamisella ja väkivallalla. Kiusaaminen voidaan ajatella, että se on niin yksi, yksi iso, yksi ilmiö laajemman väkivaltailmiön sisällä. Eli kiusaaminen on tarkoituksellista, toista vahingoittavaa käyttäytymistä, joka kohdistuu toistuvasti yhteen ja samaan yksilöön. Ja, ja kiusatun ja kiusatun, kiusaajan ja kiusatun välillä valitsee voimasuhteiden epätasapaino. Ja se kiusaaminen monesti ajatellaan, että se on niin kuin systemaattista ja pitkää jatkuntaa. meidän tutkimusryhmässä Oulussa, niin me on, me on mietitty sitä niin kuin väkivaltaa vähän laajempana ilmiönä sillä tavalla, että se on. Niin kuin kaikki sellainen, sellainen toista väheksyvä toiminta, mihin sitä vallan epätasa-painoa sisältyy. Eli mikä tahansa vallan väärinkäyttöä sisältävä toiminta, jolla on alistava tai vähättelevä vaikutus toiseen tai toisiin, olipa tekofyysinen tai ei, niin se voidaan niin kuin, äh, katsoa väkivallaksi. Mutta äh, jos vaikka ajatellaan poliisia, niin poliisihan poli määrittelee väkivallan vähän toisella tapaa. Ja, ja monestihan tuota, kouluväkivalta saakin aika vakavia muotoja, jolla voidaan puhua myöskin siitä, että ne on lainvastaisia tekoja Ne mitä siellä tapahtuu. Eli voi olla pahoinpitelyä, kunnianloukkauksia, laittomia uhkauksia, rikokseen yllyttämistä, varkauksia, kiristyksiä, kiristyksiä, viestintasalaisuuden loukkauksia, pakottamista, vainoamista ja niin edelleen. Ja silloin, jos tällaista tapahtuu, niin silloin pitää miettiä sitä, että, että pitäisikö asiasta tehdä rikosilmoitus. Mä olen tähän dialle laittanut myöskin ö, esimerkkejä hyvistä kan, kansallisista käytänteistä ja ö, paikkakuntakohtaisesta hyvästä mallista, mikä, mitä voi käydä katsomassa, että olisiko sinne vaikka Tampereellekin niin tuota, vähän osviittaa. Se on tuo Helsingin 13-toimenpidettä, eli Helsingin KVO 13-malli, josta me puhutaan tuossa vähän myöhemmin hieman tarkemmin. Mutta ne löytyy, löytyy tästä. Tämän, tämän esityksen varmaan saa sitten jotenkin teille sinne jakoon, jos myöhemmin haluatte käydä tutustumassa. Tuosta löytyy myös tuo opetushallituksen opas kiusaamisen työhön. Ja sitten yksi esimerkki niin koulukohtaisesta suunnitelmasta, mikä omasta mielestäni on, on aika hyvä. Niin voi sieltä sitten katsoa, että voisiko sitä oman koulun suunnitelmaa jotenkin parastaa. No sitten se äh, väkivalta, jos me ajatellaan niin laajemmin sitä väkivaltaa niin ilmiönä ettei puhuta pelkästään kiusaamisesta, niin silloin, silloin me tullaan tämmöisiin ilmiöihin. eli että Väkivalta voi olla näkyvää, sitä suoraa, mitä me monesti ajatellaan, että no, se on sitä, mitä pojat tekee. Että pojat, pojat kiusaa suorilla tavoilla ja tytöt epäsuorilla, mutta ei se oikeastaan aina ihan niinkään mene. Että kyllä, kyllä on myös tyttöjä, jotka käyttävät suoraa ja näkyvää väkivaltaa, ja myöskin sitten poikia, jotka käyttävät sitä piilosta. Piloisempaa tai epäsuorempaa väkivaltaa, niin kuin ulos sulkemista, tai selän takana puhumista tai, tai uhujen levittämistä ja niin edelleen. mut se, että, että pojille jotenkin niin kuin sallitaan tai poikkaporukoissa on enemmän ehkä sitä fyysistä väkivaltaa, niin saattaa olla niin, että se poikien epäsuora väkivalta jää tavallaan sinne jäävuoren huipun alle piilo. Eli, koska meidän huomio helposti kohdistuu niihin näkyviin tekoihin, jolloin siihen se, se epäsuora jää ehkä sitten helpommin piiloon. Siksi tuossa sanotaankin, että piiloista, koska siihen on hankalampi saada siitä otetta. Sitten se voi olla tarkoituksellista, eli intentionaalista, että, että ihan tietoisesti tehdään toiselle pahaa tai alistetaan, alistetaan jotakuta. Mutta se voi, voi olla myöskin ei-intentionaalista, Eli tavallaan niinku tuottavaa. Eli vaikka sellaista sulkemista että ei niinku tulla edes ajatelleeksi, että miltä se jostakusta tuntuu, että häntä ei oteta porukoihin. Vaikka ei niinku tarkoitettaisikaan mitään pahaa, mutta ei vaan hoksata ottaa mukaan, ja joku saattaa jäädä yksin. Jollankaan se saattaa silti tuottaa niinku semmoisia ulkopuolisuuden kokemuksia. Että se voi, voi sekin jo traumatisoida ihmisen. Ja sitten se voi olla myöskin normalisoitunutta. Ja tällä tarkoitan sitä, että on sellaisia tiettyjä käytänteitä tuolla lapsi, lasten ja nuorten keskuudessa, tai puhumisen tapoja, jotka esimerkiksi voi sinne tavallaan normalisoitua sinne lasten ja nuorten välisiin suhteisiin. Vaikkapa se, että niin, monesti kuulee aika usein nuorison kielenkäytössä sellaisia sanoja kuin että vaikka että senkin homo tai, tai kehaari tai vammainen tai tämmöisiä sanoja, ja jos niihin ei niin puututa, niin ne alkaa näyttää ikään kuin normaaleilta niin puhetavoilta, jotain ei tavallaan enää pidetä minään. Mutta jos siirrettäisiin ne, siirrettäisi ne puhettavat sieltä vaikkapa johonkin muuhun yhteisöön, niin huomattaisiin, että sellainen puhetapa ei ole soveljasta, ja siinä tullaan niin samalla leimanneeksi tiettyjä ihmisryhmiä niin alempiarvoiseen asemaan kuin muita, koska heistä puhutaan väheksyvästi. Sitten se voi olla systemaattista ja silloin me puhutaan monestikin juuri siitä kiusaamisilmiöstä. Eli kun se kohdistuu yhteen ja samaan henkilöön pitemmän aikaa, niin voidaan puhua, puhua niin vaikka, että se, on, se on sitä, täyttää kiusaamisen tunnusmerkistä. Mutta sitten se voi olla, väkivalta voi olla myöskin satunnainen teko, jolloin taas se kiusaamisen tunnusmerkistä ei, ei täyty, koska se, se on yleensä kiusaaminen tarkoittaa sitä, että se on pidempään jatkunutta systeemaattista hommaa, mutta satunnaisiltakin näyttävä teko tai satunnainen teko totta kai voi olla myös, myös sitten väkivaltaa. No sitten tuota, mitä meidän, meidän Tuija Huukin minun, minun tutkimuksessa tuli esille näitä väkivallan eri muotoja, niin tässä muutamia esimerkkejä siitä. Eli se voi olla myöskin niin semmoisen vihamielisen tai painostavan ää, tai epämiellyttävän ympäristön tai ilmapiirin niin kuin luomista vaikkapa sinne luokka. Eli on, niille joilla siellä on valtaa, niin heillä on myöskin valtaa määritellä sitä vallankäytön tapaa, mikä siellä vallitsee. Ja jos se ei ole eettisesti kestävä, vaan perustuu siihen toisten alistamiseen ja pelolla hallintaan, niin sinne ruokkaan saattaa tulla semmoinen pelon ilmapiiri, että jokainen vähän varoo omia sanojansa ja tekemisiänsä, ettei vaan joutuisi itse semmoisen väärinkohtelun uhriksi tai kohteeksi. Ja samasta syystä ei ehkä sitten uskalleta puolustaa myöskään niitä, jotka siellä joutuu väärinkohtelun uhriksi. Sitten tuota, huumorihan on myös vahva niin kuin väkivallan väline pahimmillaan. Eli toisten kustannuksella tapahtuva huumori, jota se kohde ei koe niin leikiksi, vaan kokee väheksyväksi. Ja tätä monesti oikeutetaan sillä, että tavallaan, sanotaan, että no ei, kun se oli vaan läppä. Mutta pitäisi muistaa se, että sillä kohteella on, on oikeus määritellä se, mikä, mikä hänestä tuntuu pahalta ja mikä ei ole olkoon. Sitten voi olla semmoista, että otetaan kyllä mukaan leikkiin, mutta vain sillä ehdolla että, että suostuu tiettyihin rooleihin siinä leikissä. Vaikkapa se, että, että saat tulla mukaan, kunhan olet aina hippa. Sitten semmoinen, toi, mistä äsken puhuinkin, se, että se, joku vaikka homottu tai huorittelu saattaa niin normaalistua sinne, sinne arjen käytänteisiin. Sitten se, se että kontrolloidaan sitä, että, että mitä kenelläkin on ikään kuin varaa tehdä siinä, siinä lapsiryhmässä tai, tai nuorten keskuudessa, että onko, onko niin kuin, ne vaikkapa vaatteet, onko ne sellaisia, että, että niillä saa tavallaan kunnioitusta tai suosiota. Tai, tai, tai respektiä, vai onko ne sitten semmoisia, että, että niiden takia joudut väheksytyksi. Ja sitten, niin tästä niin vaikka esimerkkinä semmoinen, että ö, siihen aikaan kun me tehtiin tuota tutkimusta, niin oli kovasti niitä Dudsonitten paitoja ja puseroita. Ja jollakin, jollakulla saattoi olla niin kuin, ikään kuin varaa pitää semmoista paitaa, missä luki, että isäntä. Niillä oli niitä isäntä- ja määntöpaitoja joku poika saattoi laittaa kouluun sellaisen paidan, missä oli isäntä. Ja ok, sillä sai ihan respektiä ja se oli ihan uskottava. Mutta sitten taas jollakin toisella pojalla, niin ehkä ei ollutkaan varaa laittaa sitä isäntäpaitaa, koska se ei ollut linjassa tavallaan sen hänen asemansa kanssa siinä hierarkiassa, jolloin hän saattoi joutua väheksytyksiä sen vuoksi. Sitten mä näin kerran yhden pojan, jolla oli semmoinen punainen Doodsonin paita päällä, ja siinä luki, että emäntä. Ja hän vaikutti olevan erittäin suosittu, suosittu siinä omassa viiteryhmässään. Eli jollakin oli varaa laittaa jopa tavallaan, äh, tytöille kuuluva äh, paita päälle, ja hän siitä huolimatta sai niin asemaa ja respektiä siinä porukassa. Mutta kun taas sitten joku toinen, joka on alempana siellä hierarkisessa systeemissä, laittaa sellaisen paidan päälle, niin siitä saattaisi tulla väheksyviä kommentteja. Eli ikään kuin se laki ei ole kaikille sama. Ja jokainen siinä ryhmässä niin yleensä tietää, että mitä itselle on niin varaa tehdä ja mitä ei ole varaa tehdä, ilman että niin joutuu siitä väheksytyksi. Tai että millä, millä ehkä pystyisi saamaan niin respektiä. Mihin asti se oma rispekti niin riittää? Ää, sitten tota Tämmöiset kulttuuriset sukupuolirooleihin liittyvät odotukset, vaikka, vaikkapa leikkitappelut poikien keskuudessa, niin on, on semmoisia keinoja, joilla sitten sitä ä, asemaa siinä hierarkiassa pystytään niin vahvistamaan, jos ne tappelut on sallittuja. Ja sitten tota, ulkonäköpaineet, ja myös, myös pojilla, mutta varsinkin tytöillä, niin tota, ja, helposti saattaa sitten laskea sitä itsetuntoa, jos kokee, että en täytä niitä kriteereitä, miltä vaikkapa tytön kuuluisi näyttää. Sitten kun nykyään niin vielä on, on tämä some ja muu maailma, mikä sitten vahvistaa tavallaan tietyn, tietyn tyyppistä niin kuin tytön tai naisen mallin ihannointia tai tietyn tyyppistä pojan ja, ja miehen mallin ihannointia, niin ne tuo omat paineensa sitten siihen, siihen itse, itse, terve itsetunnon rakentamiseen. Sitten äh, vielä to... Sami, saat kohta sanoa, millä tuosta sanon, että somekiusaaminen some on, on tullut ikävä kyllä varmaan jäädäkseen. Ja se, on, se on tosi viheliäinen ja vaikea ilmiö, koska sehän leviää myöskin koulu ulkopuolelle. Ja, ja sitten se saattaa olla todella raakaa myöskin sen vuoksi, koska sä et näe sen kohteen niin kuin reaktiota. Niin, ja sitten se, että jos, jos kuvataan vaikka joku video, missä toista on kohdeltu kaltoin ja sitten laitetaan sinne nettiin. Tai joku nöyryyttävä video, niin se on siellä sitten ikuisesti. Se, se, se, ei niin kuin, ja se on kaikki, kaikille niin isommalle, laajemmalle yleisölle niin tulee näkyviin ja tavallaan julkiseksi. Niin se on tavallaan vielä isompi nöyryytys, mitä, mitä semmonen mikä jää vain pienen piirin tietoon. Niin, tosiaan tässä nyt, kun katsoo tätä listaa, niin opettajana itsekin kun on, niin kieltämättä Aina välissä tulee semmoinen riittämättömyyden tunto ja myöskin soimaa itseä siitä, että aina ei kuitenkaan huomaa asioita vaikka pitäisi. Mulla itselläkin on taustana tosiaan seitsemän vuotta vakavasti ja raasti kiusattuna ollut kouluaikana ja vois kuvitella, että mulle olisi kasvanut jo kohtalaisen hyvät tuntosarvet huomata ja nähdä näitä asioita. Aika hyvin meni niitä näinkin ja huomaan. Mutta kuitenkin aina menee tiettyjä asioita valitettavasti ohi. Ja sen mitä minä olen huomannut ja mitä mun omien kollegoiden kanssa, kun me koulun käytänteitä ja rutiineita pohditaan ja suunnitellaan, niin semmoinen yksi hyvä lähtökohta on aina se, että tulee tietoiseksi niistä omista toimintamalleista ja asenteista. Ja samaan aikaan kuitenkin täytyy koko ajan olla semmoinen oikeanlainen armollisuus itseä kohtaan mukana, että parhaansa kun yrittää, niin sen täytyy riittää. Mutta kyllä minun täytyy tässä samaan aikaan myöskin tuota, jos mietitään nuorten ja lasten toimintaa näiden asioiden äärellä, niin täytyy kyllä nyt samalla hoksauttaa meitä aikuisia myöskin katsomaan itse omaa toimintaamme monesti peiliin, että kun seuraa tuota keskustelua tuolla somessa, mitä aikuiset harrastaa toisia kohtaan, niin emme kyllä yhtään sen parempia olla. Ja aika useasti, kun katsomaan otsikoitakin, minkälaisia sammakoita välissä lauataan, ja samaan aikaan sitten selitellään tällä samalla, no läppähän se vain oli, huumoriahan se vain oli, niin kyllähän me aikuiset valitettavasti myöskin annetaan sitä mallia koko ajan myöskin siinä huonossa käyttäytymisessä. Että kyllä meidän täytyy olla tietoisia myöskin siitä omasta toiminnasta. Mutta tuota niin, näihin asioihin, mitä tässä on, niin palataan kyllä varmasti tuossa tämän esityksen aikana. Ja tuota niin, tavallaan myöskin sitä, että millä tavalla se näkyy ihan tuolla arjessa ja miten ehkä niihin kannattaa sitten puuttua. No sitten tuota, jos joutuu niin itse, itse väkivallan kohteeksi tai kiusaamisen uhriksi, niin siihen, siihen liittyy tietenkin kaikenlaisia lieviä ilmiöitä ja seuraamuksia, että mitä siitä, mitä siitä niin seuraa. Että ensinnäkin sen, sen kohteen niin kuin, toiminnan mahdollisuudet siinä, siinä ryhmässä, ne kaventui kaventumistaan. Ja se, lopultahan se johtaa niin kuin, pahimmillaan sitten ihmisarvon menettämiseen siinä ryhmässä. Ihmisillä on, Meillä on kaikilla aivan valtava joukkoon kuulumisen tarve ja nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarve ja arvostetuksi tulemisen tarve. Ja jos nämä tarpeet ei tyydyty, niin se on, se on ihan hirvittävän... Niin kuin, vai vakava asia niin sen ihmisen itsetunnon kehittämiselle. Koska se on ollut ennen, ennen vanhaan se on ollut eni, elinehto, että niin ei joudu ryhmän ulkopuolelle. Että se on ollut kuolemantuomio, jos suljetaan ulos siitä yhteisöstä. Mutta vielä nykyäänkin, niin, niin kyllä meillä on ihan vahvasti sisäänkirjoitettuna semmoinen tarve kuulua siihen ryhmään ja saada sen Et se ryhmä hyväksyntää. Se saattaa olla joskus jopa niinkin, että jos on vaikkapa traumataustaa tai kaltoinkohtelua kohtelua kokenut niin lapsi joskus kotona tai jossakin ja on, on sitten vaikka sijoitettu kodin ulkopuolelle myöhemmin, niin tavallaan se kokemus siitä omasta arvottomuudesta on jo, on jo tavallaan niin syvällä, että jotenkin alkaa uskoa siihen, että ehkä ansaitseekin semmoista väärinkohtelua ja sitten niin alistuu siihen kohtalonsa. Ja, ja se, sehän saattaa sitten johtaa aika vakaviinkin seuraamuksiin. Aluksi Sami sanoa tästä sen No joo, itse asiassa voisin kertoa nyt. Tässä kerron, joo. Kerron. kerron tarinan semmoisesta vitosluokkalaisesta pojasta. Ja samalla tuota niin, ehkä tuota niin, semmoinen konkreettinen hoksautus siitä, että miksi on äärettömän tärkeää joka kerta pysähtyä ja kysyä, jos tulee pienikin tunne. Niin kuin minä sanoin, niin minulla on tosiaan tota, niin, peruskoulun alaasteen ja yläasteen ajalta seitsemän vuoden jakso, mikä oli aika rankka. Ja, tota, niin, minua kiusattiin yhdeksännen luokan loppuun asti. Ja se oli pahimmillaan sitä, että luokkakaverit teki kartongista ja nastoista nyrkkirautoja, joilla he hakkasivat minua. Eli se väkivalta oli myöskin aika raakaa. Ja, mutta ehkä se pahin trauma mulla on tullut juuri siitä ulkopuolisuuden tunteesta. Mutta palataanpa nyt sinne vitosluokalle. Ö, oli taas toinen välitunti, jonka jälkeen sitten me tulin Englannin tunnille. me itkin siinä pulpetissa tai pulpetin ääressä. Ja opettaja tulee luokkaan ja se näkee, kun me itkensi. Ja minä itsekin huomaan sen, että toi näki, että mulla on surullinen, että me itke, että mulla on hätä. Niin siinä pienen pojan mielessä tuli toivo, että nyt ne joku näki. Joku huomasi minut ja näki sen minun hädän. Ja nyt, joku, nyt ne puuttuu tähän. Tämä tuska loppuu nyt. Mutta mitä sitten tapahtui? Niin... Me kannan vieläkin niitä jälkiä. Sen sijaan, että se opettaja olisi tarttunut tähän asiaan, niin hän käänsi katseen pois. Aukasi kirjan ja aloitti oppitunnin siitä kohdasta, mihin edellisellä kerralla jäi. Ja siinä hetkessä me tajusin, että yksikään noista aikuisista, vaikka ne tietää, ei tule tekemään yhtään mitään tämän asian eteen. Minut jätetään sinne susien armoille. Ja siinä hetkessä usko aikuisin mulla hävisi kokonaan. Ja jotakin hajosi minun sisältä tosi pahasti. Ja sen trauman kanssa olen kipuillut koko ikäni. Nyt vasta kohta viisikymppisenä. Nyt ole niistä selvinnyt. Mutta se on vaatinut tosi pitkän tien. Ja sitten mitä seurauksia siitä on ollut, niin ne on aika hurjia, millä tavalla se on vaikuttanut minun elämään. Mutta millä tavalla se on vaikuttanut myöskin jokaisen minun läheisen elämään ja valitettavasti jokaisen ihmisen elämään, joka on minulle läheisimpiä ja rakkaimpia. Että se tuska ja se trauma ja siitä tulee toimintamallituna ja muut, niin niiden vaikutus on ollut aivan järkyttävä. Mitä siinä olisi voinut tehdä ja mitä minä teen kun mulla tulee sellainen tunne, että nyt on jollakin minun oppilalla hätä, minä kävelen ohi. Mie pysähyn ja mie kysyn sen yhden kysymyksen, joka mä olisin toivonut muulta silloin kysytty. Onko sulla kaikki hyvin? Onko kaikki ok? Tämä yksi kysymys olisi tehnyt minut näkyväksi. Se näkymätön pieni poika olisi tullut näkyväksi siinä hetkessä sen kysymyksen voimasta ja tavallaan saanut merkityksen sille elämiselle. Ja jo pelkästään tämä yksi pieni sekunnin hetki voi olla ratkaiseva jonkun nuoren tai lapsen elämän, kannalta, sen elämän jatkon kannalta. Ja sen te voitte antaa sille lapselle ja nuorelle. Te voitte tehdä sen nuoren näkyväksi, antaa hänelle merkityksen tällä hyvin yksinkertaisella pienellä kysymyksellä. Miten sulla mennään? Onko sulla kaikki ok? Ei siihen tarvitse tuon enempää. Ja ei voi olla koskaan niin kiire, ettei olisi aikaa pysähtyä ja kattua silmiin ja kysyä tuota kysymystä. Onhan siinä olemassa se vaara, että sieltä aukeaa melkoinen pandora laatikko. Mutta yleensä, teidän ikäinen varsinkin, niin se vaan kohottaa, olkapäitä, joo, ihan ok, joo, ihan ok, se on se vastaus. Mutta sisällä joka ikinen niistä nuorista on kiitollinen siitä kysymyksestä. Ja minä sen, niitä vuosina, mitä minä tuossakin ja tällä hetkelläkin, mulla on oppilaita, jotenkä aikuisena minä olen. Ja jos ysi luokalla joku oppilas on matkan varrella tullut ja halaannut ja sanonut, että ilman suoa, mä en enää hengissä, niin ei se voi olla se kysymys kauhean merkityksetään. Ja to, tavallaan se ei vaadi oikeasti siinä arjessa mitään erityisiä järjestelyjä. Se on vain aitoa välittämistä ja osoittaa sen, että me näen sinut, me kuulen sinut, Se olet merkityksellinen. Kaikki tämä tapahtuu siinä hetkessä, kun te kysytte. Onko sulla kaikki hyvin? Ja kaikki, mitä te nyt näette tuossa näitä asioita, niin että te välttämättä niitä tule estäneeksi, mutta varmasti minimoitte monien asioiden vaikutuksen. Mä voin sanoa, että minun itse tuntuu on ollut äärettömän huono koko ikäni. Mä olen tehnyt kaikkeni, että mä kuuluisin joukkoon. Ja jos minulla on tullut pienikin tunne, että mä en kuulu joukkoon, niin minä koko maailma on hajonnut. Mun tippunut niin syvälle sinne jonnekin mustaan kuoppaan, että se tuntuu, että tarvitsisi epäinhimilliset voimat päästä sieltä takaisin ylös. Sen lisäksi mulla on vielä ADHD, mikä ei varmasti ole helpottanut tätä asiaa. Ja lääkitsemättömänä ADHD olen mennyt sinne 46-vuotiaaksi asti. Niin olen ollut aika katastrofaalinen yhdistelmä näiden traumojen sekä tuon ADHDn kanssa. Mutta tuota, niin itsetuhoinen käyttäytyminen, no se on näkynyt sillä tavalla, että niin aikoinaan liikennekäyttäytyminen on ollut aika hurjaa. Minä en ole pelännyt kuolemaan. Ja tuota, niin, onneksi en oo ikinä. Ollut fyysisesti väkivaltainen ketään kohtaan. Siitä minulla on aidosti ylpeä, että minun koskaan on ketään. Mutta valitettavasti henkistä väkivaltaa olen käyttänyt. Ja yleensä vielä aina sitä heikompaa kohtaa. Ja siitä minulla on aidosti pahoillani. Mutta mä tiedän sen, mistä se johtuu. Ja sen takia minä pystyn antaa itselleni armon siitä. Masennus, ahistuneisuus, ne on tuttuja asioita. Mutta luojan kiitos, mulla on ollut ympärillä ihmisiä, jotka ovat kuitenkin tuonut minut takaisin elämään Ja sitä kautta mä olen selvinnyt. Ja nyt me tullaan sitten tähän, mikä on sitten tuota niin, varsinkin joka ikinen vanhempi, joka nyt kuuntelee tätä. Te tiedätte sen tuskan, kun te mietitte, jos omalla lapsella on hätä. jos miettii, että minua on kiusattu seitsemän vuotta, niin. Mulla on aivan ihanat, mulla on aivan upeat, rakastavat, huolehtivat vanhemmat, jotka on ollut mulla aina se tuki. Mutta en koskaan kertonut minun vanhemmille tästä. Mie en minun vanhemmille siitä piinasta ja siitä, niistä kauhuista, johon me joka aamu heräsin, kun me kouluun lähin. Mie en tehnyt sitä sen takia, että en luottanut minun vanhempiin. Vaan mä tein sen suojellakseni minun vanhempiin. Sen pienen pujan silmissä niin näin, että niillä minun vanhemmilla oli muutenkin ihan riittävästi ruuhkavuosina huolia, murheita. Me en halunnut tuottaa minun vanhemmille yhtään enempää tuskaa. Me halusin suojella niitä siltä kivulta ja siltä surulta ja tuskalta, että jos minä olisi tiennyt, mitä tapahtuu. Se tuntuu vähän älyttömältä minulla nyt, mutta se oli ihan oikeasti sitä. Ja nyt, jos teillä on tilanne kotona... Toivottavasti ei koskaan tule, mutta jos on, että tuota, niin teidän lapsia kohdellaan kaltoin, niin älkää syyllistykö siitä, että jos ne lapsi tai nuori ei ole kertonut. Te ette tiedä, kuinka monelta muulta nuorelta mä olen kuullut tämän saman. He ei halua kertoa vanhemmille, koska he ei halua tuottaa omille vanhemmille tuskaa. Ne oikeasti rakastaa teitä niin paljon, että he ei halua tavallaan, Tuottaa yhtään huolta. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun he kertoo. niin jokainen vanhempi tietää sen reaktion, mikä seuraavaksi tulee. Siitä tulee tuskaa, sieltä tulee huolta, sieltä tulee pelkoa. Ja se seuraavaksi herättää aivan infernaalisen raivon ja vihan niitä kohtaan, jotka kohtelevat sitä omaa lasta kaltoin. Ja nyt tässä on kukaan nyt sellainen tärkeä paikka. Kun se nuori tai se lapsi kertoo teille, että hän on hätä ja se on varmaa, että se on täysin inhimillistä, että te käytte nyt tämän saman tunnemyrskyn läpi. Ja kun se viha ja raivo tulee sitten sitä kaltoinkohtelijalta kohtaan, niin valitettavasti se viha ja raivo näkyy teidän kasvoilta ja olemuksesta ulos ja on olemassa vaaran paikka, että se nuori tulkitsee, että se viha ja raivo johtuukin hänestä. Ja tilannehan ei ole niin. Niin mun vinkki on tässä se, että jos tämmöinen tilanne tulee, pistäkää se viha ja raivo syrjään, potkikaa puuta joskus myöhemmin, kun olette yksin siellä lähi huutakaa siellä. Mut siinä hetkessä osoittakaa rakkautta sitä lasta kohtaan. Ja itkekää myöhemmin se raivo pois. Mut siinä hetkessä osoittakaa se, että olette tukena, olette turvana, ja mitä ikinä tapahtuu, se lapsi on aina, aina tärkeä ja rakas. Sitä se tarvii. Saako esittää kysymyksen? Totta kai. Oli yksi syy siihen, ettei et kertonut, niin pelkäsiksi sitä, että niin, se vaan pahentaa tilannetta, jos tämä kertoo opettajalle tai vanhemmille. Totta kai. Mm. Ja sitten mulla on vielä se kokemusta, kun ei hän ole saanut apua silloisella vitosluokalla, niin hän myös luottanut niihin aikuisiin. Mm. Niin tässä on kanssa tärkeä juuri se, että kun sillä arjessa on, niin kun te olette niiden lasten ja nuorten kanssa, niin osoittakaa siellä omalla käyttäytymisellä ja olemisella niillä katseilla, niillä sanoilla, mitä olette. Ja niin aina sitä, että te välitätte ja te arvostatte niitä nuoria, niin silloin te luotte sen luottamuksen tunteen. Ja se on äärettömän tärkeää, että se nuori tietää, että teihin voi luottaa niin sitä kautta sitten ne tulee siellä koulussa kertomaan. Mutta tuota, niin tottakai sillä oli sitä pelkoa, mm. että se pahenee. Ja tosiaan se mulla on myöskin se, että minä haluan omille vanhemmille tuottaa sitä tuskaa ja myöskään sitä huolta yhtään enempää. Mm. Mutta tosiaan niin se kertomattomuus ei kuitenkaan mun mielestä lähes koskaan ole kuitenkaan epäluottamuksen osoitus. Se saattaa olla jopa jollakin hassulla tavalla halua Suojella teitä vanhempia. Mm. No mitä sitten, jos ei kysyt siltä nuorelta, että mitä kuuluu, ja se sanoo, että ei kuulu hyvää, että mua kiusataan, niin mitä sä teet? Me pysähdään. Siinä hetkessä loppuu kaikki muu. Ja tuota, Mehän on tosiaan matematiikan opettaja yläkoulussa. Mutta kun me käyn kouluttamassa noita tulevia ja aineopettajakin, niin se miten minä tosiaan niin esittelen itteni, on se, että olen ensisijaisesti kasvattaja ja opetan siinä sivussa matematiikkaa, fysiikkaa ja, fysiikka ja kemiaa. Mutta meillä on siellä koulussa sen rakenteet siinä mielessä onnellisessa tilanteessa, että me yläkoulussakin toimitaan työparityöskentelyllä. Eli mulla on kollega, jonka kanssa me opetetaan joku rinnakkaisia luokkia yhtä aikaa verkeässä tilossa tai jopa samassa luokkatilassa jakoryhmiä. Eli meillä on siellä lähes poikkeuksetta aina kaksi aikuista. Sen lisäksi nämä niin, koulukäynnin ohjaajat, erityisopettajat ovat melkein puolilla tunnistamilla mukana. Niin me pystyn jättämään sen ryhmän, muun ryhmän turvallisesti siinä hetkessä ja tarvittaessa pysähtyyn saman tien sen nuoren kanssa. Mutta kyllä, me samantien saman tien juttelemaan. Jos me ihan heti en pysty, niin sitten me että, että jutellaan heti tämän tunnin jälkeen. Mutta me en tavallaan niinku, anna sen asian olla, koska mikään ei ole kauheampaa kun odottaa sitä, että milloin siihen asiaan puututaan, koska jos se olet kaltoon kohdeltu, niin se odottavan aika, se aika on tuskastuttavan pitkä odottaa, niin mitä nopeammin siihen tartutaan, niin sitä parempi ja tärkeämpi. Onko teillä koulussa joku, joku rakenne, mikä lähti, pyörähtää käyntiin, jos, jos käy ilmi, että siellä on ollut tämmöinen vaikka vakava kiusaamisysteemi käynnissä? Joo, on. Elikkä, tuota, ensimmäinen on se Peacekeeper-homma, mikä myöskin, tuota, niin, on mahdollistanut sen, että me voidaan puuttua niihin heti. Elikkä, tuota, peacekeeper on sellainen henkilö meidän koululla, joka voidaan soittaa oppitunnille. Mm, että... Eli murso-ohjaaja tai koulunkälinenohjaaja tai joku, joka pientää sitä puhelinta. Kyllä. Ja, tuota, niin, jos on esimerkiksi kiusaamistapaus tai väkivaltatapaus on ollut välitunna muuta, niin me voin soittaa hänet sinne luokkaan, niin joko niin, että hän ottaa sen nuoren ja menee hänen kanssa keskustelemaan, tai miten niin päin, että tämä peacekeeper ottaa sen minun tunnin haltu jolloin minä tiedän, että se muu ryhmä on aikuisen hoidossa, ja me pystyn heti puuttumaan siihen, mutta me joututaan sen nuoren, oli tilanne mikä tahansa, niin heti, jonka jälkeen sitten tuota niin, kyllä me välittömästi otan... Meidän ja tota lähiesimiehen heitä jos koin sen tarpeelliseksi. Mm. Ja kasvatuskeskustelu on se minkä me otan saman tien tarpeen vaatiessa käyttöön. Mm. Ja tuleeko sulla mm. siinä jo sitten, tavallaan, niitä juurisyitä selville että huomaatko siihen, että on, että mistä se on tavallaan johtunut se tilanne että onko siellä esimerkiksi äh, vaikka oireilua? että onko sillä mm. niin, tullut vaikka melttaria aisti yliherkkyyksiin takia mm. vai, vai onko siellä Ää, niin tässä, tässä, tässä mm. dialla puhutaan tuosta valta- statuskamppailu hommasta, Että onko se si siihen liittyvää vai ehkä molempiin tai johonkin muuhun? No jos en tiedä lähtökohtaisesti, niin se on se yksi osa, mihin minä pyrin ottamaan selvää. Koska tuota, lähes poikkeuksetta silloin on aina jokin syy, joku tarve, joka on tyydyttämättä. Se voi olla ää, kuulluksi näkemiseksi tulemisen tarve, joukkoon kuulumisen tarve, siellä voi olla monia syitä, joka saa aikaan sen käyttäytymisen, että mä olen kuitenkin, vaikka mun yli 20 vuotta ollut yläkoulussa töissä, niin olen edelleenkin sitä mieltä, että nämä meidän nuoret lapset, ne on niin paljon parempia. Ja minä en ole vielä tämän urani aikana nähnyt yhtään lasta tai nuorta, joka olisi syntynyt pahana. Että siellä on aina joku tarve tai hätä. Mutta se juttu onkin siinä, että se pitää löytää se syy. Ja minä olen aina sanonut sitä ja sanon jatkossakin, että huonoa käytöstä ei pidä koskaan hyväksyä ja väärin teko, siitä pitää kantaa vastuu, mutta ihmistä ei saa koskaan tuomita. Ihminen on aina tärkeä ja ihmisen oikeus siihen kunnioittavaan kohteluun ja kohtaamiseen, mitä tahansa on, niin se on ehoton, että tuomitaan teko, mutta ei sitä ihmistä koskaan. Mm. Ja, tota, tässä dialla on puhuttu, tuosta mistä mä aikaisemmin kerroin, siitä, siitä valta- ja statuskamppailusta, mikä siellä monesti on käynnissä, ja siitä vallankäytön tavasta, että mikä, mikä siellä ehkä on niin kuin vallitsevana, että, hallitseeko ne, sitä valtaa on niin pelon kautta, vai, vai onko se heidän käyttämä valta niin kuin etisesti kestävällä pohjalla. Niin, tota, me Tuijan kanssa on käytetty tuommoista sanaparia pari, kuin pelkovalta ja kelpovalta, eli, niinku havainnollistamaan sitä, että et tota, eihän me vallasta niinku, ikinä päästä eroon. Että siellä aina on niitä valtasuhteita, mutta siihen me voidaan niinku aikuisena myös vaikuttaa, että, että miten sitä valtaa niinku, käytetään siinä ryhmässä. Ja vaikuttaa niihin, joilla sitä valtaa siellä väijämättä on, että vois, voisiko he muuttaa sitä omaa toimintansa niin, että se olisi eettisesti kestävämpää. Ja sitten, jos, jos se ei tuota tulosta, niin mä olen pakko alkaa kaventamaan niiden äh, toiminnan mahdollisuuksia, jotka on siellä valtahierarkian huipulla käyttämässä sitä valtaansa väärin. Ja sitten samaan aikaan yrittää laventaa niiden toiminnan mahdollisuuksia, jotka on siellä alimmaisena. Mutta se, va, se vaatii aika, aika pitkäjänteistä, intensiivistä työskentelyä sen ryhmän kanssa. Mutta haluaisitko kertoa sen esimerkin siitä yhdestä pojasta, joka käytti pelkovaltaa, ja kun se jututit hänet, niin mitä tapahtui tuon kelpovallan suhteen? Toki, joo. Nämä on siitä mahtuvia tilanteita, että mulla on aina varaa heittää kaikki onnistumiset, mutta voin taata, että kaikki aina meidän kun kuitenkaan. Mutta tämä on, meni onneksi hyvin. Eli minulla oli valvontaluokka, se oli siihen aikaan 7-luokka luokkalaisia niin siinä oli yksi iso kokonainen jo ikäiseksi sen kaveri, jolla oli vähän paha tapa, että se sitten, että kävi luokkakavereihin ja muihin Nuoriin käsiksi välitunnella sato takapäin juosta ja hypätä selkään ja muutenkin käyttäytyy väkivaltaisesti. Niin, ää, me otin tämän kaverin sitten kasvatuskeskusteluun. Ja tuota, aloitin sen, niin kun aloitan aina kaikki kasvatuskeskustelut sillä, että me ensimmäisenä kysyin, että no, osaa karvata, minkä takia ollaan täällä. Ja tuota, sitten alettiin miettimään sitä, kerroin, että tämmöinen on, että niin. Ja sitten tuota, niin keskusteltiin asiasta ja sitten minulla yhtäkkiä tuli semmoinen ajatus, että voisikohan olla tästä kyse. Ja me piirsin siihen taululle portaat. Huomatkaa, me tein tämän siis yksin sen pojan kanssa kahdesta, kun oltiin. Että tätä ei kannata tehdä ryhmässä sillä, että kaikki on paikalla. Sari voi kohta avata, miksi ei. Mutta tosiaan portalle, me sitten selitin sille kaverille, että tämä on otettu portaat, että mitä ylempänä portailla Tuota, niin joku on, niin sen enemmän sillä on respektiä ja resursseja siellä oppilasryhmässä. Että, että ihan se pisteellä pyysin, että niin laittapa vähän nyt niitä sun luokakavereita sinne. Niin suuri osa oli siellä ja muutamia siellä ylhäällä. Ja sitten me sanotaan, no, missä sinä oot? Niin se kaveri piisi itsensä sinne ihan alas. Ja siinä vaiheessa kun ottanut, että no, tosta on nyt kyse. Ja me kysyin sitten seuraavana sitten, että no voisko olla? että sä konkreettisesti käytät nyt näitä sun luokkakavereita asti lautana, että sä hetkellisesti pääsisit vähän niin kuin omassa mielessä tunne ylemmässä, tuntisit, että se olisit samalla tasolla kuin on muut. Kaveri meni ihan hiljaiseksi ja hetken päästä sanoi, että joo, on. Ja Tämä äijä oli kuitenkin sellainen, että se pelasi joukkueella ihan ja harrasti. Niin sitten me että no, minkälainen on hyvä valmentaja. No se antoi sitten totani, adjektiivejä, minkälainen on hyvä ja kunnioittava valmentaja ja minkälainen, miten se toimii, tämä hyvä valmentaja. Sitten mulla oli hiljaa ja katsoi sitä kaveria ja sanoi, että eikö se hoksata sinun ollut kaikki? Sulla on nuo kaikki ominaisuut itsessä. Se meni taas ihan hiljaiseksi ja lopulta sitten vähän arastellen myös, että no joo. Ja sitten lähti miettiä sitä, että miten näitä asioita voisi käyttää ennemminkin ja tuoda niitä enemmän esille. Ja sovittiin ja mietittiin vähän toimintatapoja, annoin muutama vinkin, mitä voisi tehdä. Ja tuotani, kaveri lähti sitten siitä kasvatuskeskustelusta tuotani, eteenpäin. Ja muistin kuitenkin vielä sanoa sen, että muista sitten se, että niin kuin seuraavan kerran käytävällä nyt nähdään, niin me edelleenkin arvostan tasan tarkkaan yhtä paljon kuin ennenkin, ellei jopa vähän enemmänkin. Että hymyyläköt kohdata. ja sovittiin sitten pari viikon päähän, että jutellaan uudestaan, että miten on mennyt. Ja tuota... Sehän loppui se homma siihen sitten se tuosten kurmuuttaminen. Eli tavallaan se tarve, kun se löytyi ja siihen löytyi se ratkaisu, niin samalla sitten se oirekäyttäytyminen sitten sieltä helpotti. Mutta nyt on pakko sarja vielä toinen. Ää, me voidaan opettaa tätä samaa kelpovalta, pelkovalta hommaa ihan aikuiset siellä arjessa. Jos me mietitään vaikka tilannetta, meillä on monesti se, että siellä yläkerrassa, kun pitää saada oppilaita tai yläkoululaisia oppilaita tuota, niin ulos välitunnille, Ei ne kovin innokkaasti sinne mene. Niin kun se aikuinen tulee siihen hätistämään niitä nuoria sinne kartanalle, niin mitä te luulette? Kumpaa aikuista ne nuoret arvostaa enemmän? Se, joka tulee sinne naama punaisena, Huutamalla, uhkailemalla, pakottamalla, pakottaa ne nuoret lähtemään siitä ja käytännössä alistaa ne oman tahtonsa alle. Nyt huomatkaa, että aika kärjistet. Tai sitten se, joka tulee siihen ja toki hänellä ja sillä aikuisella on se oma tehtävänsä ja tuota, niin se homma, mikä pitää tehdä, mutta kuitenkin esittää sen asian siten, että se on kunnioittava se tapa olla. Ja tavallaan ei alista sitä nuorta. Ja me pyrin siihen, että jos mulla tulee hankalaa tilanne oppilaan kanssa, jos sillä on muita oppilaita siinä ympärillä, nehän seuraa koko ajan mitä me teemme. niin me yritän löytää ratkaisun ja tarjota sille nuorelle mahdollisuuden perääntyä siitä tilanteesta siten, että hän ei menetä kasvojaan. Koska se on pahinta mitä te voitte tehdä sille nuorelle, on se, että te nolaatte sen nuoren hänen kavereiden edessä. Niin jos se nuorelle antaa sen mahdollisuuden perääntyä siitä siten, että ne kasvoja ei menetä ja kunnia säilyy ja samaan aikaan vielä tulee kunnioittavasti kohdelluksi, niin ihan varmasti saatte sen nuoren arvostuksen. Ja siinä samalla te opetatte kunnioittavaa käyttäytymistä ja kohtaamista parhaalla mahdollisella tavalla. Koska ne nuoret oikeasti kattoo koko ajan, miten me ollaan suhteessa toisiin aikuisiin, miten me käyttäydytään muiden nuorten ja lasten kanssa. Me koko ajan omalla toiminnalla näytetään sitä esimerkkiä, millä tavalla pitäisi toimia. Ja siksi on hirveän tärkeää, että me itse ollaan tietoisia siitä, miten me toimitaan. Mm. Hirveän hienosti avasit tavalla, että juuri syitä ja sitä, sitä, että miten kannattaa puuttua. Monesti kiusaamiskeskustelussa on viime aikoina puhuttu myös siitä, että, että koulujen tasolla ne tahtoa monesti ne selvittelyt jäädä ikään kuin pintatasolle. Eli päivihamarus puhuu peitetarinoista, eli että, just se, että no, se oli vain läppä läppä ja näin ja sitten näin, näin ja sitten tehdään sovinto, mutta että mikään ei todellisuudessa muutu siellä valtaisuuteissa, niin pitäisi tavallaan päästä niiden peitetarinoiden taakse niihin juuri syihin. Hmm. Mistä sä just nyt annoit tosi hyvä esimerkin tuon pojan, po, pojan kautta, kenen kanssa olit sen kasvatuskeskustelun käy, käynyt. Mutta tota, sen ryhmän kanssahan voi keskustella vaikka siitä, että Miten, miten tässä luokassa niin kuin, saa sitä kunnioitusta ja miten, miten otetaan toiset huomioon? Ja on, onko sellaisia hyviä tapoja, millä niin voitaisiin sitä, sitä vallankäytön eetosta muuttaa niin kuin, positiivisempaan suuntaan? Ja sen sijaan ei kannata niin kuin, mennä avaamaan tavallaan, sitä yksittäisten henkilöiden asemaa siinä hierarkiassa, ettei niin kuin, vahingossa tuu uusintaan sitä. Mutta niin yleisellä tavalla Tasolla kannattaa puhua semmoisista asioista kuin että mitä tarkoittaa vaikka maine, mitä tarkoittaa respekti vaikka, ja mitä, mitä se tarkoittaa, mitä, mitä suosio tarkoittaa tytöillä, ja että millä tavoilla sitä tässä ryhmässä niin saa. Ja että olisiko siinä ehkä jotakin korja, korjattavaa. Nyt on pakko, ennen kuin mennään tähän niin että me juuri käytiin suunnittelupäivä viime viikolla, taas Männellä viikolla, siitä, että minkälaisia eri toimintamalleja ja miten sitä meidän omaa toimintaa siellä koululla voidaan vielä kehittää juuri siihen suuntaan, että se nuoret kokisivat olonsa vieläkin turvallisemmaksi. Niin meidän omat oppilaat ja tuo tukioppilaat, niin mietti myöskin niin omalta näkökantelta heidän omaa käyttäytymistä. Silloin kun tunti on, minkälainen on hyvä ja turvallisen tuntuinen tunti, että miten he nuoret itse, mitä he toivovat heiltä itseltään, ja sieltä tuli ihan käsittämättömän hienoja juttuja, mm. että mitä he kokee tärkeäksi. Ja myöskin se, että minkälainen on se aikuinen, joka on sitten turvallinen, että millata, mitä asioita se aikuinen siellä tekee. Niin me saatiin ihan hui, mahtavia, huikeita juttuja sieltä, ja yksi mikä nousee koko ajan, kunnioittava, tasavertainen kohtaaminen. Kyllä. Ja se on, se on jos katsotaan nyt tätä kaaviota tässä, niin tuohon, tuohon menee tuohon toiseen pylpyrään, eli tuohon ennaltaehkäisyyn. Mm. Eli, eli että meidän toimintaa koulussa niin kuin säätelee laitteenormit, että jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja yhdenvertaiseen kohteluun ja tasa-arvoon. Ja sitten se, se ennaltaehkäisyä pitää tehdä todella paljon, ja mitä enemmän siihen satsataan, niin sitä vähemmän, vähemmän me tarvitaan sitä, sitä puuttumista, eli sitä tulipalojen sammuttelua kun se, se ennaltaehkäisevä työ tehdään hyvin ja satsataan siihen toimintakulttuurin kehittymiseen. Ja sitten, mutta kuitenkin sitten jo, joka tapauksessa aina sattuu välillä niin, että se ei riitä, vaan, vaan tulee niitä kiusaamisen väkivalta-juttuja, mihin on pakko puuttua, niin puututtaisiin mahdollisimman pienellä kynnyksellä. Eli että ei päästettäisi niitä eskaloitumaan niin kuin sinne vakavan kiusaamisen asteelle, vaan että puututtaisiin heti, kun siellä huo, aletaan huomaamaan niitä vallanvinoomia ja niitä epä, epäreilua kohtelua tai jotain, jätetään koko ajan ryhmästä ulkopuolelle. Niin siinä vaiheessa jo niin otettaisiin ne asiat, nostettaisiin kissan pöydälle ja, ja tuota, niin keskusteltaisiin niistä ja, ja puututtaisiin. Ja sitten niin ei pidä unohtaa myöskään tuota seurantaa, minkä sinäkin tuossa nostit, että pari viikon päästä valasit asiaan ja katsoit, että, että homma on varmasti niin kuin loppunut. Plus sitten tuo vielä, että sekään ei riitä, vaan sitten tarvitaan ne ju ju juuri sitten sieltä esiin kaivelut sen takia, että niin voidaan niin tarjota yksilöllistä tukea sille uhrille ja, ja tuota niin mahdollisesti hoitoa ja usein myöskin sille, sille tekijälle. Et hänkin hänkin tarvitsee monesti tuota niin jon jonkunlaista kuntoutusta tai hoitoa, sitten, että pystyy taas sopeutumaan sitten siihen koulutyöhön. Ja itse asiassa muu, muu ryhmä, joka on siinä ympärillä ollut, niin kyllä ei heitäkään pidä unohtaa, että se on myöskin traumaattinen kokemus, varsinkin vä, vakava väkivalta tuota, niin, tilanne tai joku muu vastaava, niin Kyllä se on traumaattinen kokemus kaikille, myöskin niille, jotka on sen nähneet. Mm. Ja tuota, niin, ä, yksinjääminen tosiaan sen verran tuossa, tuossa ehkäisystä, mikä on, tuossa, että et, ettei tulisi niitä tilanteita, eikä joku jääsi yksin, niin istumajärjestys niin hassulta ja Yksinkertaista se kun kuulostaakin, niin kun, jos on olemassa istumajärjestys, meillähän istuu oppilakin neljän hengen ryhmissä luokassa, niin luokan ohjaaja tai sen tunnen opettaja on tehnyt sen istumajärjestyksen. Ja kun sitä vaatii sitä istumajärjestystä, niin silloin ei tule luokkaan sitä kilpajuoksua, jossa aina ne jotkut jää viimeiseksi ja ottaa jonkun jämään paikan. Ei tule sitä tilannetta, että se yksi oppilas jää aina yksin istumaan, vaan siellä on tarkka struktuuri, ja tämä tukee myöskin näitä nepsynuoria, kun ne tietää, että siellä on tarkka struktuuri odottamassa. Ja se on nepsyille ehdottoman tärkeää. Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Ja tuo oli hirveän tärkeä pointti, minkä nostit, että siinä jälkihoidossa pitää hoitaa myös aina se luokka, se koko luokka. Koska muuten se, ne, eihän siinä, siinä vaan on samutettu se tulipalo, mutta ei ole tavallaan puututtu siihen ryhmädynaamiikkaan. Eli että... Tuota, se on, sitä ei voi kyllin korostaa. Ja sitten varsinkin vielä siinä tapauksessa, jos niin uhria ja tekijä joudutaan sijoittaa eri luokille tai eri kouluihin, niin, niin sen tuen pitää seurata myöskin siihen, siihen luokkaan, mihin se uhri tai tekijä sijoitetaan. Eli näistä asioista pitää niin sillä tavalla puhua sielläkin, että varmistetaan se, että jos, on, jos se on se tekijä, joka siirtyy uuteen ryhmään, että hän ei vie sitä ongelmatiikkaa sinne mukanaan niin ala, ala samaa peliä pelaamaan siinä uudessa ryhmässä. Ja sitten toisaalta, jos se uhri siirtyy sinne uuteen luokkaan tai kouluun, niin varmistetaan se, miten varmistetaan se, että hän pääsee niihin porukoihin mukaan. Että lasten kanssa mm. täytyy puhua siitä, että uusi oppilas täytyy todellakin ottaa mukaan kuvioihin. Ja siitä on hyvä tiedottaa aina myös vanhempia ja ottaa vanhemmat mukaan niihin keskusteluihin ja kannustaa heitä kutsumaan sitä uutta oppilasta vaikka heille kylään ja niin poispäin. On. Ja sitten vanhempien muutenkin, esimerkiksi, kun esimerkiksi mikään kasvatuskeskustelu, niin oppilashan, joka on se keskustelussa, niin hän soittaa omalle isälleen tai äitilleen siinä minun nähden siinä kasvatuskeskustelun aikana ja kertoo omin sanoin, mitä on tapahtunut. Ja tuota, niin, äh, siinähän tulee se tilanne helposti, että vanhemmalle että tulee se häpeä ja semmoinen tunne, että hän olisi jotenkin epäonnistunut vanhemmuudessa. Niin on ehdottoman tärkeää näissäkin tilanteissa, niin vanhempien vanhemmuutta pitää tukea ja sitä pitää ehdottomasti arvostaa. Ja niin silloin kun oppilas soittaa kotiin, niin minä oppilaan kuulen vielä sitten, lopettelen sen puhelun vanhempien kanssa ja muistan aina ottaa esille kaikki ne hyvät asiat, mitä siinä heidän lapsessa on, koska lähes poikkeuksettomia on pelkästään se, että se lapsi on ymmärtänyt, mikä meni pieleen. Ja on sitoutunut tekemään asiat jatkossa toisin, niin se on jo itsessään hatunnostamisen arvoinen asia. Niin nämä asiat pitää ehdottomasti tulla myöskin vanhemmille tiedoksi, jotta tulee se tunne, että minä ja koulu arvostetaan vanhempien kasvatustyötä ja että vanhemmat on meidän kanssa rinta rinnan tekemässä tätä kasvatustyötä. Ja myöskin se nuorella on ollut hirveän tärkeää, että se näkee sen ja kuulee sen, kun minä sanon niiden hänen vanhemmilleen kaiken tämän ja se on sen nuorenkin itsetunnon kannalta ihan äärettömän tärkeää. Ja se myöskin voi jopa viedä vähän sitä kotiin menemisen pelkoa sitten pois. Mm. Mutta aina pitää muistaa se, että ja, tavallaan ettei tulisi kenellekään sellaista tunnetta, että on jotenkin epäonnistunut. Kyllä. Ja tota, sitten jokaisella koulullahan pitää olla suunnitelma oppilaita suojelemiseksi kiusoamiseltä väkivallalta ja häirinnältä. Ja sehän voi olla myöskin niin osa, osa jotakin oppilashuollon suunnitelmaa tai tai tuota, niin tasa-arvo- ja tasa yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa niin yhtä aikaa, tehtävää juttua. Mutta siinä olisi niin tärkeää niin selvittää nuo, nuo pelisäännöt, että mihin, mihin puututaan, millä, miten puututaan ja kuka, kuka mistäkin vastaa, ja mitä seuraamuksia tulee ja mitä tukea osapuolelle annetaan. Ja myöskin kriis, kriisiviestinnästä on hyvä, hyvä miettiä pelisäännöt selväksi. Ja tähän on hyvä niin osallistaa paitsi, paitsi ne vanhemmat, niin myöskin ne lapset, totta kai. Helpompi. Ja pitää niin kuin varmistaa se, että kaikilla osapuolilla, kodilla ja koululla ja, ja lapsilla on selvillä se, että mitä minä, miten minä toimin, jos minä näen, että mun kaveria kiusataan, tai jos joudun itse, itse kiusaamisen tai väkivallan kohteeksi. Ja sitten myöskin siellä pitäisi miettiä se, että miten sitä toimintakulttuuria lähdetään systemaattisesti rakentamaan turvallisemmaksi ja välittävämmäksi, ja miten ehkäistään. Meillä on koulussa tehdään ihan mielettömän hyvää työtä jo mutta meillä on aina parannettavaa. Aina me voidaan tehdä jotakin vielä paremmin. Ja sitten kannattaa miettiä myös niin vakavien tapausten varalta niin välittömät toimenpiteet. Eli miten taataan se uhrin turvallisuus? Et jos on vaikka ollut tämmöinen väkivallan teko, että hän on tullut vaikka pahoinpidellyksi. miten taataan se, että kun hän palaa sinne kouluun, niin hän ei tarvitse niitä, niitä tekijöitä siellä, siellä kohdata silmästä silmään, jos asia ei ole saatu sovittua. Ja Öö, miten tuota, tekijä vastuutetaan ja missä järjestyksessä ketäkin kuullaan, miten kodit otetaan siihen mukaan ja, ja niin edelleen. Ja sitten miettiä viranomaisten yhteistyö, pitääkö tehdä rikosilmoitusta, otetaanko poliisi jollakin muulla tavoin mukaan, miten, miten kommunikoidaan suhteessa sosiaalitoimeen, jos on tarve oppilashuoltoon, sairaanhoitopiiriin, kotiin, kouluun ja niin edelleen. Ja sitten se jälkihoito. Ja siitä me tuossa äsken puhuttiinkin, niin ei siitä sen enempää. Ja sitten se juurisyyt, ne pitää sitten toimenpiteiden yhteydessä aina sitten muistaa selvittää, jotta se hoito ja se vastuutus ja se tuki pystytään kohdentamaan niin kuin tehokkaasti oikeisiin asioihin. Ja vielä sananen on mä tässä aika paljon käsitelty näitä juurisyitä ja pyöritty asiaa asia ympärillä, mutta pähkinän kuoressa ne voi olla tämän tyyppisiä, mitä siellä on, sillä on niitä vinoutuneita valtasuhteita, valta-aseman väärinkäyttöä, kunnioituksen tavoittelua ja niin edelleen. Mutta siellä voi olla myöskin ennakkoluuloja erilaisuutta kohtaan. Semmoista me- muut vastakkainasettelua ja paremmuusajattelua, jos ajatellaan, että joku toiset ihmiset ovat parempia kuin toiset. Eli syrjintää, rasismia, ostrakismia, eriarvoistumista, joka voi helposti sitten johtaa myöskin niin kostonkierteeseen. Silloin on vaikea enää, enää saada selvillekään sitä, että mikä on muna ja mikä on kana että mistä se koko homma on lähtenyt liikkeelle, jos ei siihen niin käytetä paukkuja myöskin siihen, että miten tämä homma on päässyt eskaloitumaan tämmöiseksi, että aina kostetaan ja tapellaan asioista. Sitten siellä voi, voi toki olla väkivalta viihdettä, somella voi olla osansa asiassa, osa kiusaamisesta ja väkivallasta voi tapahtua siellä somessa. Ja, ja sitten niin, no, pelit, mä laitoin sen tuohon sen takia, että fine, Pelaamisessa on paljon hyvääkin ja, ja, ja tota niin, se on monille tapa rentoutua ja olla yhteydessä niinku sellaisiin kavereihin, joita ei ehkä muuten näe. Mutta ö, esimerkiksi ikärajoista kannattaa kyllä aika lailla niinku pitää kiinni. Että kyllähän nyt maalaisjärjelläkin on ihan selvää, että jos, jos vaikka alle kouluikäinen pelaa K-18-pelejä ja pelaa vielä niinku siis väkivaltapelejä, joissa niinku tapetaan hyvin realistisen tuntuisissa ympäristöissä toisia ihmisiä. Niin jos, jos alle kouluikäinen pelaa sellaisia pelejä ja tappaa vaikka 50 ihmistä päivässä, niin eihän se voi olla vaikuttamatta hänen empatiakykynsä kehittymiseen. Ja sitten kun siellä YouTubissakin pyörintävilentä videoita, niitä, jotka saattaa olla kuvattuja oikeista tilanteista, niin siinä voi niin kuin hämärtyä tavallaan se, se lapsen kehityksessä se, se raja, että mikä, mikä on totta ja mikä, mikä tarua. Ja jopa ehkä sekin, että ei ymmärtä sitä, että jos mä lyön toista oikeassa elämässä, niin se voi olla se toinen voi ihan oikeasti kuolla. Että siinä ei käykään niin, että kymmenen lasketaan, niin se nouseekin ylös. Sitten voi toki olla näitä inkluusiohaasteita ja sitä, että vaikka nuoret tai lapset ei ole saaneet riittävää tukea siellä kouluympäristössä, jolloin aistikuorma voi kasvaa niin isoksi, että voi tulla niin sanottu meltdown eli että melt Se voi sitten näkyä väkivaltaisena käyttäytymisenäkin. Ja sitten siellä voi olla, Siis perheessä tapahtunutta kaltoinkohtelua tai ö, muuta psyykkistä oireilua, traumoja. Niin, Sami sanoi, harrastuksissa voi olla jotain juttua tapahtunut. Sitten ongelmia itsetunnon kanssa ja sitä empatiakyvyn puutetta. Ja sitten joillekin voi olla vuorovaikutuksessa ja tunnesäätelyssä tosiaan niitä haasteita. Ja sitten sitä perheiden pahoinvointia, joka sitten heijastuu lapsiin. Ja tämä kaikkihan sitten aiheuttaa Myöskin niin kuin sitä, että jos, jos tällaisia lapsia on vaikka paljon jollakin alueella, niin, niin siellä opettajat ovat todella lujilla ja opettajien jaksaminen on tosi lujilla. Mä olen itsekin alun perin luokaopettaja ja erityisopettaja ja valmistelualuokaopettaja ainakin on tehnyt töitä ja tien kyllä sen, sen tuskon, että mikä, mikä on, kun haluaa suurella sydämellä töitä tehdä ja vaan tajuaa, että ei, ei niin kerta kaikkiaan resurssit riitä tukemaan kaikkia oppilaita. Eli, en voi kyllin painottaa sitä, että me tarvitaan todellakin kouluun resursseja, lisää aikuisia, lisää niitä kuulevia korvia ja myöskin se, niitä kodin aikuisia niin kuin enemmän läsnä olevaksi sinne koulujen arkeen, jos se vaan suinkin vanhempien puolesta on mahdollista. Onhan meillä paljon sellaisiakin vanhempia, jotka eivät esimerkiksi käy ansiotyössä tai on isovanhempia, jotka on jo eläkkeellä, jotka voisivat tulla sinne, sinne koululle vaikka tuota, niin lukumummeiksi tai lukuvaareiksi tai vaikka koulun korvaksi, joka tarkoittaa sitä, että, että tulee välitunnille yhdeksi silmä- ja korvapariksi sinne, sinne tuota, niin jututtamaan lapsia ja, ja, ja sinne mukaan sinne pöhinää. Öö, eli vaikeiden tunteiden kanssa tässä Ollaan tekemisissä ja, ja jaksamisasiat on, on varmasti monen, monen mielessä aika päällimmäisenä. Sami, sulla on joku asia? Joo, mä sitä, että me tässä vähän sitä, miten esimerkiksi se ADHD näkyy mun arjessa ja miten se, miten se, näkyy, se näkyy myöskin nuorten arjessa helposti vai mennäänkö jossakin muussa kohdassa? Tässä on, vaan, se on vaan. Joo, eli otatko takaisin se äskeisen? Niin tuota, me sanoin, niin itsellä on ADHD. Mm -hmm. Ja tuota, sehän tarkoittaa, me aikaisemmin tuossa mainittiinkin sen struktuurin merkityksen. Ja tuota, niin se on myöskin sellainen, että nyt jos se struktuuri hajoaa, esimerkiksi mulla tarkoitti sitä, että niin, kun minähän koko ajan mielessäni luon sitä, että miten minun tulevaisuus menee, mitä me tiedän, että ADHD vähäispoikkeuksetta tekee tätä. Niin nyt jos siihen tulee äkkinäinen niin muutos, niin normaalistihan se ihminenhan vaan, niin ajatet, että no okei, mikä siinä. Mutta nepsyillä se saattaa olla se niin paha se tilanne, että se koko minus ihan oikeasti hajoaa siinä hetkessä, kun se struktuuri menee. Ja se tunne, mikä siitä tulee, on aivan karmea. Se tuntuu siltä niin kuin sisikunta revittäisi kappaleeksi. Mun yksi oppilas sanoi, että tuntuu niin kuin iho otettaisi irti. Ja mun oma poika sanoi, että tuntuu niin kuin lähtis lähtisi ulos, revittäisi ulos. Se on oikeasti niin paha se tunne. Ja siitä tulee ihan älytön tuska ja semmoinen vihan tunne, ja varsinkin nuoret ää, alakouluikäiset, niin eihän heillä ole kykyä käsitellä tämmöisiä tunteita, ja se näkyy helposti raivostumisena ja riehumisena ja kiukustumisena ja ynnä niin, muuna. Ja siinä hetkessä, niin tavallaan, me tien, että. Hyvää tarkoittava ihminen, hän ei yrittää rauhoittaa sitä tilannetta, mutta me voin sanoa, että niin meikäläisenkin tapauksessa että se vaan pahentaa. Se vaan ahdistaa mua liikaa ja enemmän. Niin tavallaan sopiva tilan antaminen siinä. Tietenkin huolehtia, että sen ei nyt pistä paikkoja säpäleiksi. Mutta sitten tulee se taas se oleellinen juttu. Tällä nuorella, se on tasan tarkkaan itsekin tietoinen siitä, että hän ei käyttäytynyt oikein. Ja se tietää tasan tarkkaan, että hän ei osaa käyttäytyä niin kuin muut. Ja se on tuskansin tietoinen tästä. Ja sillä nuorella on tämän, sen melttarin, sen raivostumisen jälkeen, se morkkis on ihan hirveä. Sillä on jo paha mieli. Sillä on jo paha olla. Niin, mitäpä jos haukkujen sijasta annettaisikin hyväksyntä sille ihmiselle. Eli ei haukutakaan ja moitita sitä lasta, koska se, se on saanut jo rangaista, se on rangaissut jo oman päänsä sisällä itseään. Totta kai jos siellä on tullut jotakin, niin tietyllä asiollahan on seuraukset. Mutta jälleen kerran osoitetaan sille nuorelle tai lapselle se, että kaikesta huolimatta. Se nuori on kuitenkin tärkeä, se on arvokas ja että se on hyvä. Jälleen kerran se vaikutus se itsetunnolle ja sen kehittymisen kannalta positiivisesti on ihan älyttömän iso. Mutta jos me mennään haukkumaan se siinä, kun se on muutenkin jo maassa, niin me vaan potkitaan potkittua. Ja se vaan tekee, se tekee, se tekee tuhoa itsetunnolle. Sitten kun se nuori on rauhoittunut, sitten voi rauhassa keskustella, mikä meni vihko ja miten ensi toimia. Mm. Mutta taas kerran, osoitetaan kuitenkin sitä empatiaa ja kunnioitetaan sitä ihmisarvoa ja tuetaan sitä. Mm. Ja sitten kun sitä edistymistä tapahtuu, niin pitäisi muistaa niin palkita tai niin huomata se pienikin hyvä edistysaskel. Esimerkiksi jos vaikka joku, joku ADHD tai muu nepsioireinen on saanut melttaria ja vetäisi vaikka sitä kaveria vähän turpaa, niin sitten seuraavalla kerralla, kun tämä asia on käyty läpi ja on mietitty, että no miten seuraavalla kerralla yritetään toimia, niin jos seuraavalla kerralla vaikka vain lentää kirjat, mutta ei käy toisen kimppuun, niin vaikka sitä tietenkin vastuutetaan, että ne kirjat pitää siitä korjata, korjata takaisin itse ja näin, että sitä seuraa tekemisestä niin tietenkin ne, se vastuutus, mutta silti niin kuin se positiivinenkin asia siinä, että hei tällä kertaa et lyönyt kuitenkaan kaveria, että suunta on oikea, hyvä. just näin. Joo. Ja tästä, tästä Sami, sä oot niin, niin paljon puhunutkin, että mm. me taitaan nyt ylös, yli, koska meillä kohta loppuu aika. Otin tähän tämän Helsingin KVO13-mallin ihan sillä, että jos Tampereella halutaan miettiä vastaavaa, vastaavaa niin tässä on ihan hyvä, hyvä aihe, että ei tarvitse keksiä pyörää ihan alusta asti. Et tosta, tässä, mä en ala käymään niitä nyt tässä läpi. Te löydätte nämä kyllä, kyllä tuolta netistä tai sitten näihin voi palata myöhemmin näiden diojen kautta. Mutta esimerkiksi toimittaja Samikin tuossa puhui, että tuo kymppikohta on aika aika hyvä kokeilu, mikä siellä Helsingissä nyt on, että osinko semmoinen nimikkoaikuinen, mä nimettynä semmoinen sellaiselle henkilölle, joka on paljon tullut kiusatuksi, ja miksi ei myös tekijälle, joka kävisi hänen kanssaan näitä, näitä edistymiskeskusteluita. Ja sitten Tästä listasta minun mielestäni on unohtunut vanhemmat, eli vanhempien mukaan ottaminen olisi äärimmäisen tärkeää myös tässä. Samaten sitä OKM tässä tammikuun lopulla tullutta ohjelmaa niin on kritisoitu juuri tästä samasta asiasta, että vanhemmat on ikään kuin sivuutettu tästä työstä. Että kyllähän niin kotiakoulu koulu on niin ihan keskiössä tässä hommassa. No sitten, tässä niin ihan lyhyesti näytän teille tämän, tämän dian. Että mitä kaikkea mahdollisuuksia niin tavallaan on kouluilla puuttua, eri, puuttua ja ennaltaehkäistä niin eri tasoisia ää, väkivallan tekoja? Tuolla ihan pyramidin huipulla on ne kaikista pahimmat tapaukset, laivastiset teot ja pitkittynyt kiusaamiset. Ja siihen tietenkin, silloinhan sitä puuttumista tarvitaan, eli se ennaltaehkäisy ei enää niin kuin siinä kohtaa riitä. Ja siihen kohtaan me tarvitaan niin kuin eri kaliberin niin kuin välineet. Olen tuohon vasemmalle kirjoittanut VTI-toiminta, K0 ja MDFT. Eli voitte tutustua muihin, en kerkeä niitä tässä nyt sen kummemmin avaamaan, mutta siinä on niin muutamia semmoisia konkreettisia juttuja, mitä esimerkiksi kaupunki voi vaikka tuota K0-toimintaa voi ostaa aseman lapsilta, jolloin tulee tavalla ulkopuolinen niin selvittelijä sinne, niiden ää, koulutoimijoiden niin tueksi. Ja siinä tehdään yhteistyötä poliisin ja sosiaalitoimeen ja niin poispäin, kaikkien osapuolten kanssa. vintiö niin otetaan mukaan poliisi, sosiaalitoimin ja sitten nuorten oikeusavustaja. Tai, tai, mikä se nimikin oli sinne päin. Ja tuosta, siitä on saatu Itä-Suomessa ja Lappeenrannan suunnalla niin tosi hyviä, hyviä tuota, niin, kokemuksia. Ja sitten MDFT on, on sitten tämmönen, niin kuin, perheterapiamalli. Mutta niitä voi miettiä, että olisiko niin kuin, tavallaan niin kuin kuntatason on vaikeiden asioiden niin resurssointiin syytä ottaa näistä joku käyttö. Sitten, sitten tuossa on nuo ankurikasvatuskeskustelu, perso, kouluyhteistyö, parkki, pet, lapset puheeksi kiva ja näin. Nähän niin, on sitten sellaisia juttuja, mitä, mitä siellä koulun arjessa niin voidaan käyttää niin menetelminä siinä kohtaa, kun aletaan puuttumaan niihin. Ei, ehkä ei niin vakaviin juttuihin kuin nuo, nuo tuolla pyramidin huipulla olevat. Ja sitten, sitten kun aletaan mennä tuossa pyramidissa al alaspäin, eli tavallaan yhä lähemmä sitä tasaveroista toimintaa ja sitä eettisesti kestävää vallankäyttöä, niin siellä kun alkaa tulla niitä vallan pinoumia, niin pitäisi heti puuttua. Ja tuo pisara puuttuminen on, on semmoinen Väestöliiton ja huukintujan keittämä toimintamalli, jossa ö, neuvotaan sitä, että miten sitä voidaan puuttua niihin asioihin silloin, kun ne asiat on vielä pieniä. Ja kannattaa pisara puuttua myöskin myönteisiin asioihin ja vahvistaa sitä oikeata käytöstä. Ja sitten nuo keskustelut, mistä Sami tuossa äsken puhuu, esimerkiksi kasvatuskeskustelu toki käy tännekin tasolle. Ja sitten keskustelusymbolein ja syventävä keskustelu on semmosia apuvälineitä puheeksi ottamiseen, jotka löytyy Vanhempaan liiton sivuilta ja valteripuodista ja muuta saa niihin koulutusta, jos haluatte. Ja sitten vanhempaa illat ynnä muu, verkostoituminen. Ja sitten tuolla koulun lapsikuntoisuudella tarkoitetaan tässä, niin kuin, just tuota mistä Sami tuossa puhui, että onko niin kuin, tavallaan erityislasten ja nuorten niin se ää, kannalta se ympäristö että he pystyvät siellä toimimaan. Onko, onko aiste yliherkkyvät huomioitu vaikka, ja ryhmäkoot ja niin poispäin. Onko resurssit riittävät? Onko, onko koulussa toimivien ihmisten niin asenteet kunnossa? Toimiiko yhteistyö kotien kanssa? Onko oppilashuollosta otettu irti kaikki, mitä siitä saa? Ja onko siellä riittävät resurssit? Ja sitten tuolla oikealla puolella on tuo toimintakulttuuri ennaltaehkäisyssä juttuja. Et mitä kaikkea, koulussahan on jo noita hyvin toimivia rakenteita, joita voi vielä tehostaa. Voi miettiä, miten oppilaskunnat, tukioppilaat, tai oppilaskummitoiminta, jotka jo on siellä koulujen arjessa mahdollisesti, niin kuinka ne voitaisiin valjastaa myöskin tähän kiusaamisen ennaltaehkäisytyöhön. Ja samalla osallistaa myöskin ne oppilaat siihen. Ja sitten, jos siellä on vielä joku pro-koulu tai muu tämmöinen positiivisen pedagogiikan malli, niin se osaltaan vie sitä kulttuuria semmoisen väkivallattomaan suuntaan. Plus sitten tuo tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelu. Aivan äärimmäisen tärkeä asia. Ja näin. Ja sitten vielä tuo, tuo, että tuo toiminnallinen, toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus suunnittelua, ja, niin Sehän on oikeastaan tavallaan kivinjalka koko hommalle. Et silloin kun me, meillä alkaa olla niin asenteet sellaiset, että erilaisuutta siedetään ja, ja tullaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa, niin silloinhan meillä myöskin toteutuu tuo toiminnallinen yhdenvertaisuus ja tasa-arvo asia siellä. siellä. Ja sen osaltaan myöskin ennaltaehkäisee kiusaamista. Ja sitten ihan lyhyesti vielä. Latvian luutuminen ei siis riitä. Pitää sulkea myös Hana, eli ennaltaehkäistä. Ja olen koonnut tähän myöskin tällaisia ää, hyviä välineitä, työkaluja, ää, jo joihin voitte käydä tutustumassa, jos kiinnostaa vaikkapa se oman kouluyhteisön ää, kehittäminen niin kun, turvallisempaan suuntaan. haluatko Sami sanoa tuosta vielä tuosta henkilöstön arvoista? No joo, no sen verran toki, että tuota, mutta toinen mikä oli tuossa, että Sari mainitsi sen, että niin nuorille, että sen kouluympäristön tekeminen sellaiseksi, että se olisi nepsyille helpompi olla, niin voi kyllä sanoa, että joka ikinen nuori hyötyy siitä. Tähän tuota, niin, tämähän, niin olen tuossa puhunutkin aikaisemminkin, tavallaan se, että kun se meidän oma toiminta siellä arjessa, meitähän katotaan koko ajan, niin meidän täytyy olla tietoisia omista arvoistamme ja omista uskomuksistamme. Ja jos ne eivät ole linjassa sen koulun ja yhteisön arvojen kanssa, niin silloin voi miettiä, että olisiko ehkä aika tehdä niille omille arvoille jotain. Mutta oleellista on se, että tavallaan on tietoinen niistä omista uskomuksista koska, ja arvoista, koska ne vaikuttaa siihen omaan käyttäytymiseen. Tavalla, mistä me itse olla tietoisia, eli ne on juuri niitä tiedostamattomia toimintamalleja, miten me sitten ollaan, ja se näkyy päällepäin, ja se näkyy ulospäin, ja me sitten sillä välitetään niitä omia arvoja, niin kyllä niiden omien arvojen täytyy olla linjassa sen koulun arvojen kanssa. No mitä sitten vanhemmat voi tehdä, niin tuota, tässä on nyt ihan kaksi viimeistä di diaa, mennään, että lopetetaan kohta, mutta tosiaan niin te voitte varmistaa sen, sen turvallisen älypuhelimen ja tietokoneen käytön ja, ja rajoittaa sitä, sitä laiteaikaa ja myöskin omaa, että olisi aika olla läsnä sille lapselle ja huomioida ne ikärajat ja tutustua sisältöihin, mitä siellä touhtaa ja olla läsnä ja tukea niissä kaverisuhteissa. Ja sitten jos huomaa sitä vahingollista vallankäyttöä, niin olla matalalla kynnyksellä yhteydessä opettajaan ja sitten niihin muihin vanhempiin, joiden kanssa toivottavasti olette jo verkostoituneet, jos ette vielä ole, niin, niin Järjestäkää vaikka vanhempaa ilta tai vapamuotoinen illan jossakin laavulla ja tutustukaa toisinne. Ja sopikaa opettajan, lasten ja toisten vanhempien kanssa yhteiset pelisäännöt. Et miten, miten toimitaan, jos, jos tuota, niin hoksataan, että on, on kiusaamista ja minkä, mikä on se ikäraja vaikka peleissä, mitä annetaan pelaata. Ja milloin, milloin tuota, monen, monenko aikaa pitäisi laittaa kännykät nukkumaan ja niin edelleen. Ja sitten osallistukaan sinne siihen koulukulttuurin edistämistyöhön. Voi mennä vaikka koulun korvaksi välitunnille, tai osallistua siihen yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaan, tai mennä vanhempainisityksen toimintaan mukaan. Vaikka vaikka perustaa luokkaa vanhempain tiimi. Ja tosiaan verkostoitukaa. Ja sitten se, että kohdelkaa muita kunnioittavasti, ja alkaa lapselle esimerkkinä. Et eihän tämä ole mitään tiedettä. Kun muistettaisiin vaan antaa lasten olla lapsia, ja antaa, antaa että kolmea erää, eli ruokarajat ja rakkaus, niin sillä ei ole aika pitkälle pätkessä. Kyllä, kyllä, on noista ikärajoista on pakko heittää semmoinen. Että mä just tuon nuorimmaisen, nyt ysiluokalla olevan Kossin kanssa puhunut noista pelihommista. Silloin nuorempana niin tämä mun poika jonkun verran sai pelata peliä, jossa ikärajat ei nyt ihan natsanneet kohilleen. Ja sitten huomattiin, että homma ei edes kulaa, niin otettiin se peli pois. Peri meni jäähylle muutamaksi vuodeksi ja tuota niin kauhean poruhan sitä aluksi tuli. Mutta ei ole pitkä aika tässä, kun just pojan kanssa puhuttiin, niin tämä tuli pojan suusta itse. Että se sanoi näin, että hyvä, että otitte ne pois. Että hän itsekin huomasi, että hän alkoi käy, niin leikeissä ja muussa, että se alkoi muuttumaan ja se hänen käyttäytyminen alkoi muuttumaan. Hän alkoi niin leikeissä tekemään niitä samoja, mitä nyt peleissä. Että teitte ihan oikein, kun otitte ne pois. Mm. Ja tämä tuli pojalta. Ja sitten se toinen. tämä on se, mikä me kuulen monesti tuolla töissä. Miksi et voi antaa tehdä jotakin, kun muutkin muutkin opettajat? se toinenkin opettaja antaa tehdä, noi. Voit varmaan kuulostaako tutulta, kun sen toisikin vanhemmat antaa tehdä, niin tämä antaa mm. pelata. Mm. Miten on se on seuraava kysymyks? Ai niinkö? No soitetaanpa sille opettajalle ja kysytään, että onko näin. Ja mm. aika monesti käy, että no, ei oikeastaan. Mm. Ja sama homma, että. Jos on tehty luokan vanhempien ja lasten kanssa yhdessä, niin sitten se lapsi ei voi verota siihen, että no kun kaverikin saa olla yhteen asti yöllä Whatsappissa, niin minunkin pitää saada, että jää pois, pois niistä piireistä. Tuota, tuossa vielä siihen pelikasvatukseen niin löytyy sivustoilta tosi hyvää tietoa. Kuitenkin pelit on oikeasti hyvä asia. mikä on nuoresta piasta mm. asti pelannut. Siellä on paljon pelejä, mitkä kehittää monia hyviä asioita sitä Ne ei ole todellakaan mikään mörkö. Pitää vaan katsoa, että mitä pelejä, ja ne ikärajat, niin kuin Sari sanoi, niin ne on oikeasti siellä olemassa sitä varten. Ja sitten se, että toki muutakin, mutta ei pelejä voi kuitenkaan myöskään demonisoida, että ei. ne ei todellakaan ole huonoja. Siellä on paljon helmiä ja niistä on paljon hyötyäkin. Kyllä, ja sitten se, että, että pitää olla muutakin elämää kuin vain se lainsäädäntöpelaamia. Kyllä, kyllä. mutta se on yksi hyvä lisä. Mm. Joo. Uh, olemme puhuneet, joo, me taidomme nyt, nyt lopettaa tähän. Kiitoksia. Kiitoksia huomiosta. Kyllä, kyllä. Kiitoksia minunkin puolesta. Ja ää, vielä kerran sanon sen, että kun niin, mahdollista, jos pienikin tunne tulee, muistakaa se tärkein asia. Onhan sulla kaikki ok. Kiitos.